Привіт, татко. Сьогодні в мене важливий день. Я буду робити першу писанку у своєму житті. Я дуже хвилююся. Сьогодні ми з вами будемо малювати песенку, яка буде творити нову історію, бо ця песенка буде про перемогу в Україні. Дивись, тут так гарно і цікаво! Тату, а ще я познайомилась з Ліною. Її тато, як і ти, захищає нашу Україну від ворогів. Я обов'язково покладу свою писанку до Великоднього Кошика. Знаєш, татусю, в мене є ще одна мрія. я дуже хочу, щоб у це свято ти був поряд з нами. Тато! Відчуйте радість великодня, вірте в перемогу!